На сьогоднішній момент е, можемо говорити про те, що справді, справді ворог взяв так звану оперативну паузу. Е, оперативна пауза є наслідком значних втрат, які ворог отримав внаслідок боїв за Сєвердонецьк-Лисичанськ, тобто це опосередкований доказ того, що та українська стратегія, яка була обрана, це е, максимально триматися за ці е, два міста, вона була виправдана, що змусила ворога е, взяти певну паузу. При цьому скільки ця пауза протримається, це є відкрите питання, тому що по всім канонам е, подібні перегрупування і відпочинок, вони повинні тримати, тривати щонайменше одного місяця, можливо навіть більше, але російське військово-політичне керівництво може знову вкотре продемонструвати нам приклад, коли політичні імперативи можуть взяти гору над е, виключно військовими розрахунками, що ускладне для російських військових виконання наступних завдань. Е, при цьому, так, це саме пауза, тому що задекларована ціль взяти під контроль повністю Донецьку-Луганську область, вийти на адміністративні межі цих областей, її ніхто не відміняв. Окрім того, сама оперативна пауза не означає того, що ворог не використовуватиме свою кількісну перевагу в ракетно-артилерійському озброєнні і авіаційному озброєнні. Власне, ми це бачимо на практиці, тобто із щоденних зведень, Генерального штабу в принципі видно, що ворог здійснює огневий вплив по е всій протяжності е діючого фронту і удари наносяться постійно, тобто те, що ворог не намагається масштабно прорвати нашу оборону не означає, що він відмовляється від постійних ракетно-артилерійських авіаційних ударів, цілью яких є це тримати в напруженні українські сили, не давати нам перегруповуватися, відпочивати, посилювати в інженерному відношенні нашої оборону, готувати нові рубежі оборони, підводити резерви. Тобто оперативна пауза – це не є синонімом до припинення бойових дій, до затища. Ворог, на жаль, продовжує наносити удари. Удари як по нашим військовим, так, на жаль, і по цивільній інфраструктурі. Крім того, це саме пауза, тому що, знову ж таки, повторюся, Військово-політичне керівництво Росії не відмовилось від задекларованої ще всередині весни цілі щодо повного взяття під свій контроль Донецької Луганської області, яке потім може використовуватися російським військово-політичним керівництвом вищим для того, щоб продемонструвати, що справді відповідні цілі, так звані в лапках спеціальної воєнної операції, вони досягаються, тому це саме. Є пауза, скільки вона триватиме, невідомо. Скоріше за все, вона триватиме менше, ніж по канонам. І під час цієї паузи, на жаль, не означатиме повне припинення бойових дій, не означатиме відмови ворога від нанесення ракетно-артилерійських авіаційних ударів з метою недопущення нашого перегрупування, відпочинку, покращення в інженерному відношенні позицій. Тому це саме треба сприймати як підготовку ворога до. Поновлення спроб виштовхати фактично Україну із Донецької області, тому що, як ми бачимо на практиці, ворог не воролодіє достатнім потенціалом, щоб спробувати саме оточити і знищити е, значні е, українські сили. Е, якщо ми говоримо про активне використання Україною е, ракетної системи залпового вогню е, HIMARS разом із так званими керованими е, ракетами е, Guided Multiple Launch Rocket System. Е, як на мене, ми е, бачимо гарний приклад, коли максимально ефективно використовуються обмежені е, наявні ресурси, коли мова йде про нанесення ударів саме по Логістиці по складам із ракетно-артилерійським озброєнням по боєприпасам, меншою мірою по системі управління російських військ, тому що не є секретом, що із 18 століття великі війни вони зав'язані на логістику, і без логістики проведення бойових дій воно не є можливим, тому в цих умовах умовах фактично браку і платформ тому що мінімальна наша потреба це справді щонайменше 50-60 платформ на противагу порядку 10-15, які нам загалом обіцяні, і менше 10, які зараз працюють на, на позиціях е, вже по ворожим цілям. Тобто в умовах обмеженої кількості платформ, в умовах обмеженої кількості боєприпасів е, саме обрана найбільш раціональна стратегія з точки зору з точки зору цілі, з точки зору е, загального впливу на лінію фронту, на здатність ворога вести бойові е, дії. Е, мова йде про щонайменше 14-15, максимум до 30 ударів саме по складам із боєприпасами, більшість з яких це звичайно забезпечили системи HIMARS, е, які е, в принципі наводяться по GPS і тому є високоточними і е, дозволяють із, вели, з великою долою ймовірності, тобто до одиниці, коефіцієнт е, до одиниці щодо е, випущених ракет і уражених цілей. Тому це гарний е, такий приклад, коли е, максимально ефективно, максимально раціонально використовуються ті обмежені ресурси, які є е, в наявності. При цьому окрім того, що використовується максимально ефективно, ми таким чином можемо проводити Паралель між тим, як воюють Росіяни, і між тим, як воюють власне сили безпеки та оборони України, тому що ми бачимо, що Росія фактично протягом всього цього часу, майже п'яти місяців е, війни, Росія в основному використовує засоби дальнього вогневого ураження для терору, в першу чергу, терору цивільного населення і ударів по Цивільній інфраструктурі так зване невибіркове застосування вогню, що є фактично порушенням законів і звичаїв війни. В той же час українські військові використовують ті обмежені ресурси, які є саме для нанесення ударів по найбільш пріоритетним військовим цілям, оминаючи будь-які цивільні цілі, і це є значний контраст, і це є власне додатковим аргументом, який ми використовуємо, і я більше певний будемо використовувати в діалозі з нашими західними партнерами коли мова йде про або найменше збільшення кількості систем Хаймарс і боєприпасів з дальністю до 85 км, або не просто збільшення кількості платформ, але і розширення номенклатури боєприпасів, в першу чергу отримання оперативно-тактичного ракетного комплексу Атакумс з дальністю до 310 км. Тобто ми можемо чітко говорити, що на відміну від росіян ми знищимо тільки Військові цілі, і які цікаві в контексті саме ведення бойових дій, а не просто тероризм, цивільне населення і цивільної інфраструктури, як це займаються росіяни? Тобто мова йде не просто про вирішення найбільш пріоритетних завдань, максимальне раціональне використання е, обмежених ресурсів, але і створення передумов е, в діалозі з нашими партнерами щодо е, посилення, і е, якісно, як так і якісного посилення тої допомоги, яка нам Фактично дається. Ну і крім того, ми можемо, в принципі, говорити, що б'ючи саме по е, логістиці, на відповідну глибину, на глибину до 70-80 кілометрів, ми таким чином бачимо, як на практиці українці е, реалізують приписи доктрини ведення операції «Airland Battle», е, який цього року виповнюється 40 років, але ідеї якої залишаються актуальними саме під ці ідеї розроблялися відповідні системи. Спочатку система m 270 а потім і система Хаймарс, як продовження і продовження і, і покращення в сегменті, в першу чергу, мобільності. Тому, е, окрім е, вирішення і відповідних завдань, е, ми також бачимо, що українці е, на практиці показують, що вони здатні воювати по, в принципі, ну, доволі сучасним канонам ведення війни. І ще це один опосередкований аргумент для нашого військового керівництва е, в діалозі з, з їхніми західними партнерами, в першу чергу американськими щодо того, що е, забезпечити нас відповідними системами дальнього вогневого ураження, а ми зможемо їх використати максимально ефективно як з точки зору стабілізації фронту, так і з точки зору створення умов для повернення втрачених тимчасово територій, які були тимчасово окуповані починаючи з 24 лютого. При цьому щоб зробити висновок чи матимуть вплив ці системи з точки зору стабілізації лінії фронту, на жаль, ми ще не в цій ситуації, тобто, так ми бачимо активне використання відповідних систем в першу чергу саме на Донецькому напрямку, відповідно, але поки що на жаль, дуже рано говорити. Тобто, якщо звичайно ворог не перейде так швидко до нових наступальних операцій, це буде опосередкованим доказом, що обрана стратегія вона не просто ефективна, але вона і дає результати. Але в будь-якому випадку, навіть без того, щоб сказати, що е, системи Хаймарсі нанесення ударів спрацювали з точки зору стабілізації фронту, е, ми маємо справді з вищозначених мною причин е, гарний приклад е, військової раціональності і здатності максимально ефективно використати завжди обмежені е, ресурси. Україна переможе, тому що на відміну від нашого противника ми воюємо саме в форматі армія на армію е, і ми знищуємо найбільш кріоритетні цілі, ми на прикладі систем HIMARS е, гарно показуємо, як можна намагатися досягнути максимального ефекту з дуже обмеженими ресурсами, оскільки ми розуміємо, що потреба наша в відповідних системах набагато більше, чим поки що готові надавати наші партнери. Але навіть таке ефективне використання відповідних систем, яке в принципі уже підтверджується нашими партнерами, в першу чергу американцям, воно створює основу якраз для того, щоб із впевненістю дивитися е, на чергову е, зустріч в форматі Рамштайн, яка відбудеться дуже скоро, тобто наші військові е, вони постійно дають аргументи нашим дипломатам Міністерство оборони з точки зору того, що, будь ласка, розширюйте допомогу Україні. Ми постійно максимально ефективно використовуємо ті ресурси, які надаються в наше розпорядження. Просто системи Хаймар і їхнє ефективне і активне використання в останні два-три тижні. Це лише черговий е, доказ того, наскільки ми можемо раціонально використовувати обмежені ресурси, що лише поширює нашу е, переговорну позицію з нашими партнерами і дозволяє ставити на порядок денне питання збільшення як кількісно, так і якісно відповідної матеріально-технічної допомоги, яка в кінці кінців має переконати російське військово-політичне керівництво, що просто перечекати не вийде і не вийде дочекатися ослаблення е, інтересу готовності наших партнерів допомагати Україні.